Alo Alo hə, Papa nə deyirlər sən orada? Nə deyirlər baba bu daxil işlər nazirində sən? Ey, məndə hə, tutlar Bilmək sən nə deyirlər? Bax, sən tutmaq, tutmaq səhəbi nə deyirlər? Niyəti nə tut deyirlər? Nə deyirlər? Nə olmaz da nağarmışam mən, cinayət ölətmişəm Nə yazmışam da nə yazmışam mən? Nə yazmışam da nə yazmışam mən? Nə yazmışam? Yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox Ata, o, o, onlara denəyəndə, de, de, sən papa məndən imtina eləmədim ki sən, keyib demədin ki mən bu oğluna imtina eləyəndə adamdan imtina eləyəndə adam bilənsin nə deyirlər? Mən nə qarəm sənim, mən eləyəm sənim, eləyəm sənim, sənim mən oğuldan çıxarımsan, qardaş, denək ki mən bu oğlu, bir dəqiqə, bir dəqiqə papa, bir dəqiqə səbə... Hədə aparsınlar, Or, Orduxan, Orduxan da, deyan, deyan, deyan, məndən başqa Orduxan, Temüxanı batısında apardılar, nə q Ninetlənə, ola ola heç bir şey qadı, a, ola şey bilməz. Aparırlar, qotusunlar. Mən var, mən mən var ha, mən olduqsa sir. Sən aç, kulaq qaba. Papa... Yox, baba, pozmayacağam. Bax, şərəfimə, ləyaqətimə and olsun ki, İlham Əliyev demişəm ki, paz O paz var ha. o spucu pozmayacağam. video açmışam. Narahat olma, səhv vəkillər gəlir indi. Sən narahat olma. A, sən indi vəkil tutmuşan, vəkil Yox. Sən tapa Baba, sən yə... Aa, çür, nə qədə